Μπορείτε να ξεκινήσετε να το κάνετε αυτό από τώρα. Δεν χρειάζεται να έχετε ομάδα για να αρχίσετε να το κάνετε αυτό. Γίνει ο πρώτος πιγκουίνο. Στο βιβλίο «Η τελευταία διάλεξη» ο Ράντι Πάουσος, ο συγγραφέας, μιλάει για, το, για τον πρώτο πιγκουίνο. Στις ομάδες υποστήριξη που κάνω, συχνά δίνω τον, τον άτυπο τίτλο του πρώτου πιγκουίνου. Ο τίτλος αυτό. Προέρχεται από την αντίληψη ότι όταν οι πιγκουίνοι ετοιμάζονται να πέσουν σε νερά, όπου μπορεί να παραμονεύουν αρπακτικά, κάποιο πρέπει να είναι ο πρώτο πιγκουίνο που θα πέσει. <coughs> όταν ξεκινάμε λοιπόν τι ομάδε υποστήριξη, ή όταν π.χ. μπορούμε να είμαι με του συνεργάτε μου και να κάνουμε εξάσκηση, ή να κάνουμε όλοι μαζί τηλεφωνήματα ή οτιδήποτε, ρωτάω ποιο θα ξεκινήσει, ποιο θα μιλήσει πρώτο. Συνήθω όλοι διστάζουν μέχρι τελικά να κάποιο θα πει ότι θα μιλήσω πρώτο εγώ, ή θα το κάνω πρώτο εγώ. Και κάνοντα το αυτό. Δίνει το παράδειγμα και δίνει σε όλου του άλλου λίγο περισσότερο κουράγιο για να το κάνουν και αυτοί. Αν δείτε 20-30 άλλα άτομα να περπατάνε πάνω σε μήνα κάρβουνα, είναι λίγο πιο εύκολο και για εσά να περπατήσετε πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Είναι πιο εύκολο αν γνωρίζετε ότι το έχουν κάνει και άλλοι πριν από εσά. Αν δείτε 20-30 άλλα άτομα να γίνονται ζαφτίδια, εξοργούν να πιάνουν ένα τίτλο ηγεσία στην εταιρεία σα μέσα σε ένα μήνα. Τότε είναι λίγο πιο εύκολο και για εσά να κάνετε τη δουλειά και να πετύχετε κι εσεί τον τίτλο ηγεσία τον οποίο ε, θέλετε. Αυτό που θέλετε λοιπόν να κάνετε είναι να γίνετε το παράδειγμα εσεί για του άλλου. Μην περιμένετε από του άλλου να το κάνουν πρώτα εκείνοι και να παραδειγματιστείτε από αυτού. Κάντε το πρώτο εσεί. Αυτό σημαίνει να ηγείστε. Οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να περιμένετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε να το κάνετε αυτό από τώρα. Δεν χρειάζεται να έχετε ομάδα για να αρχίσετε να το κάνετε αυτό. Για να αρχίσετε να φέρετε τι γέτε. Ξεκινήστε το πριν καν αποκτήσετε ομάδα. Έχει να κάνει με τη συνήθεια, έχει να κάνει με την οτροπία. Είναι μια δραστηριότητα Είναι το να το κάνετε πρώτη. Ωραία. Να είστε λοιπόν ο πρώτο πιγκουίνο. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρησή σου για 30 λεπτά, εντελώ δωρεάν, ή αν δεν έχει επιχείρηση και ψάχνει έναν τρόπο να ξεκινήσει κάτι online. ή αν έχει κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλει να τον προωθεί πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο greekcoach.gr κάθετος free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. greekcoach.gr κάθετος free.